تصدق ان انت بمحافظتك على كل ذره في تراب سينا وكل ذره في كل تراب في مصر انها تفضل متحده حته واحده، ده دليل انك نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى خليني اقول لك حاجه حاجه بصراحه كده. ايه اوعى حد يشككك في ايمانك يوم ما لبست البدله دي ولبست البياده دي وضربت التعظيم ده وقفت وقفت في طابورك انت بتأدي وظيفه مش عند القائد. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة خلي بالك ربنا بيقول وانت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم حيبوا احسن منكم انت ايها المجند في الجيش المصري انت بتأدي وظيفة لله سبحانه وتعالى